Отак, От як стояв куртка і, і штани, і, і кросівки, і в тому і приїхав. То а тепер, що він йшов на військову службу, то хоч якийсь мінімум, то о, о, його треба купити йому, щоб о, о, це був зима.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 Будь-яку інформацію чи новини, каже Тетяна, діставали важко. Та згадує день, коли дізналися про звільнення Херсона українськими збройними силами. Ми дивимося, проїжджає машина з нашим флагом. Ми навіть як-то розтірялися, це якась або провокація, чи що. Нічого не знаємо, ніхто нічого не знає. Потім дивимося, ми ще мотоцикли поїхали, то все. На наступний день ми виїхали в міст і там тільки узнали що нас освободили тихонечко зашли ми не слышали стрільби не було взривів не було вуличних бойов не було Світлана Поробок Суспільне новини Хмельниччина